بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نادر کرام آج ہم آپ کا سامنے ایک نئے موضوع کو پیش کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دینی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے لرننگ کی چار اہم خصوصیات ہیں یعنی امدادِ باہمی کی تعلیم و تربیت کے لیے کے چار اہم خصوصیات ہیں اگر انسان اس پر عمل کر لے تو ایک طور پر کامیابی ہو سکتی ہے کسی کوآپریٹو سیکھنے کے سبق میں جن پانچ بنیادی عناصر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہیں مزید باہمی انحصار انفرادی جواب ہی پروموشنل تعامل سماجی مہارتیں تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ کوپریٹیو سیکھنے سے خوشحال زندگی گزارنے کے مواقع حاصل ہوتے ہیں اعلی کارنامہ برکار رکھنے میں اضافہ ہوتا ہے زیادہ مثبت تعلقات دوستوں کو وسیع حلقہ پیدا ہوتا ہے عظیم تر اندرونی محرکات ملتے ہیں اعلیٰ خود اعتمادی زیادہ سماجی تعاون یہاں پر یہ بات واضح کر دوں کہ ہم مسلمان ہیں لہذا ہماری سوچ ہماری تعلیم بھی مسلمانوں جیسی ہونی چاہیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے کسی بھی طرح کا لباس پہننے پر کوئی خاص پابندی نہیں ہے چاہے ہم شلوار قمیض پہن لیں چاہے سوٹ پہن لے یا کوٹ پتون پہن لیں لیکن کیا کبھی انگریزوں کو شلوار کمیز پہنے دیکھا ہے جاپان چین روس فرانچ جرمنی میں دیکھا ہے نہیں دیکھا وہ اپنے مذہبی اقدار پر عمل کرتے ہیں اور اپنا قومی لباس کو اولیت دیتے ہیں اسلام میں ہمیں کسی بھی زبان میں علم حاصل کرنے سے نہیں روکا لیکن اپنی مادری زبان کی بے دوروں کی, کی اجازت بھی نہیں دی اور کسی بھی ملک کا صدر وزیر آزم یا وزرا کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو اپنے مترجم کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں لیکن ہم کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو اپنی ملک کی سرکاری زبان میں بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں, شرم آتے ہیں. انگریزی زبان میں بات کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں آپ نے آپ مانیں یا نہ مانیں غیر مسلم ممالک اسلامی قوانین کی پابندی کرتے نظر آتے ہیں مثال کے طور پر قرآن حکیم میں اللہ کا ارشاد ہے اور نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کروں اور گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو کروت مبارکہ اخلاقی معاشرتی اور معاشی زندگی کے پہلوؤں پر محیط ہے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کیا ہم اللہ کے اس کی پابندی کر رہے ہیں ہر وہ کام کر رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مرا فرمایا تو ہر طرح کی مصیبتیں تو لازمی ہیں مصیبتیں نازل ہوں گی لیکن وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ فوری طور پر عذاب نازل ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حدیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی عمد پر عذاب نازل نہیں کریں گے جسے جیسے پچھلی قوموں پر عذاب نازل ہوتے رہے ہیں جہاں جس وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئیں اب آئیے طالب علم طالب علموں کو ان کے استدلال اور نتائج کی وضاحت کرنے سے کوپریٹو سیکھنے سے زبانی مواصلات کی مہارتوں کو فروغ میں مدد ملتی ہے طلبا کے درمیان سماجی تعامل کی وجہ سے کوپریٹیو لرننگ روزگار کی صورت کے لیے ضروری مناسب سماجی رویوں کے نمونے کے لیے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے ان موضوعات پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ علم ہونا چاہیے اسلام میں امداد فاہمی کا کیا تصور ہے اسلام سلامتی کا دین ہے اور اس کا عطا کرتا تصور بلا و بہبود صرف نظریہ عقیدت تک محدود نہیں بلکہ املاً ایک نظام کی حیثیت رکھتا ہے ایک مثالی اسلامی مملکت میں افراد معاشرہ سلامتی و فلاح کو یقینی بنانے کے لیے اسلام امداد بامی اور کفالت عامہ کا تصور دیتا ہے امداد بامی سمراد افراد معاشرہ ایک دوسرے سے تعاون کریں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے زور نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سے بہترین وہ شخص ہیں ان میں سے لوگوں کے لیے جو زیادہ نفع بخش ہے نفع فراہم کرنے سے مراد ہر شعبہ زندگی میں دوسروں کی مدد اور تعاون بھی ہے قل کے خدا ایک دوسرے سے مختلف آئے زندگی میں جڑی ہوئی ہیں امداد باہمی اور تعاون ماشی کے بغیر معاشی و معاشرتی استحکام کے ختم ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اگر تعاون نہ کیا جائے لہٰذا اسلام نے امداد باہمی کا تصور دے کر افراد میں تعاون اخوت عزت و احترام اور خوشحال زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا ہے یہاں پر یہ بات آپ پر غور کریں کہ ہم اپنے محلے کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ہر گلی میں کم سے کم 20 سے 25 مکانات ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیں ایک دوسرے سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر سامنے والے گھر से اگر آپ کو کوئی رابطہ ہو تو پھر السلام علیکم سب ہوتا ہے اور کسی کے دکھ درد میں کوئی عامل نہیں ہوتا پڑوسی کو یہ نہیں معلوم اس کے پڑوسی میں کیا حالات ہیں کس طرح زندگی گزارے ہیں ان کو کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں وہ اوتار جو پہلے ہوا کرتی تھی ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے ایک دوسرے محبت سے پیش آتے تھے یہاں تک کہ ایک گھر کا بچہ اگر باہر گھومتا نظر آئے تو دوسرا جو دیکھ لے اس کو ڈرا کر اس کو گھر بھیج دیتا تھا لوگ اس کا شکریہ ادا کرتے تھے دیکھیں نا آج یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ بولیں تو ڈھنڈے کھڑا ہو جاتا ہے آپ حیران ہوں گے کہ ابھی جو واقعات کراچی میں ہو رہے ہیں یا پاکستان میں ہو رہے ہیں کہ ایک لڑکا نے جو ایک لڑکے کو اس کو غلط طریقے سے گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا تو اس نے ٹوک دیا تو اس نے اس کو ڈھونڈی مار تو یہ معاشرہ بن جائے تو آپ نیکی کی اچھی زندگی گزارنے کی کا تصور بھی نہیں کر سکتے یہ ایک ہم عام زندگی گزار رہے ہیں ہمارے زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے اب بڑے ہو گئے تعلیم حاصل کر لی ہے شادیاں ہونی ہے اس کے بعد پھر پھر ہم اپنی زندگی اپنے کاروبار میں لگے رہیں گے خیال یہ سب باتیں حرضی ہیں جو کہ دنیا عرضی ہے دنیا نام ضرورت کا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو انسان کے لیے بنایا ہے انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا دنیا ضروریات کی چیزیں ہیں اور وہ اس کو اللہ نے اس بنایا کہ آپ یہ سب چیزوں کو استعمال کریں اور زندگی گزارے لیکن میرے عبادت کا نہ بھولیں میرے احکامات کو نہ بھولیں اس لیے اللہ نے پیدا کیا کہ وہ اپنے احکامات پر عمل کرے اگر ہم نہیں کر رہے اور ہم صرف نام کے مسلمان ہیں تو آج کل جو ہمارے پہ مصیبتیں مہنگائی کی صورت میں پریشانی کی پر صورت میں جگہ جگہ آگ لگ جاتی ہے جب زلزلے آ رہے ہیں یہ سب کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے تب بھی ہے لیکن ہم اس کبھی غور نہیں کرتے لہٰذا میری آپ سب سے استدعا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیے ایک دوسرے سے محبت پیدا کیجیے اور جب آپ دوسرے پر وہ رکھیں گے تو آپ دیکھیں حلال کی کمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو خاص طور دی ہے اور میں بار بار اپنا جب بھی میں نماز کے اوقات بھیجتا ہوں تو اس میں ضرور دیکھتا ہوں کہ نماز کے قبولیات کا تعلق کا ہے وہ جس کے حلال سے ہے دیکھیں ہماری ہر دعا ہر چیز جو ہے وہ قبولیت ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ جوڑ دیا ہے اب اگر ہم غلط طریقے سے جو ہے پیسہ کمائے بڑے محلوں میں رہیں کچھ رہیں اس سے کیا فائدہ ہے آپ کو ایک دن تو جانا ہے چھوڑ کے یہ تو عارضی دنیا ہے عارضی گھر ہے آج نہیں تو کل آپ چلے جائیں گے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ میں دنیا سے مجھے جانا ہے تو اس کے لیے میں کیا تیاری کر رہا ہوں اس لیے برائے مہربانی آپ اپنے حالات پہ غور کیجیے بچوں کو دینی تعلیم دیجئے ان کی حفاظت کیجیے <coughs> اور اسکول میں بچے جا رہے ہیں تو آپ ان بچوں کو دیکھیے کہ وہ اسکول پہلے معلوم کریں کہ آیا وہاں کیا ماحول ہے ایک اسکول جو بہت بڑا اسکول تھا میرے بھانجے نے اپنے بچے کو وہاں پہ شریک کرایا تو وہ پہلے دن ہی جب گھر سے آیا تو ماں کو گالی دے دی, دی. ارے وہ بھلی, اتنا بڑا اسکول اور یہ جی, معلومات کیسا ہوں بچوں کا جو ہے جو سب ایسی ہیں تو پھر اس فوری اور بچوں کو اپنے پاس اسکول سے نکال لیے تو آپ کو وہ دیکھنا ہے کہ بچے کا ماحول کس کے ساتھ اٹھ ہے بیٹھا ہے آپ باہر دیکھیں کہ منشیات فروش بھی ہوتے ہیں بچوں پہ وہ کرتے ہیں نظر رکھیں ساتھ لے جائیں ساتھ لے کر اور ان کو دینی تعلیم سب سے زیادہ ضروری دینی تعلیم ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پاس ہمیں پرانے بچپ کے ہر ہم جو راہ نجات ہیں اور راج سیدھا راستے بتانا ہر وہ ہمارے زندگی کی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں اگر ہم اس کو پڑھ کے عمل کریں تو یقیناً کامیاب ہوں گے موجودہ صورتحال انتہائی خطرناک حتانا, در خطرناک ہے اس سے ہمیں نکلنا ہے اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو میری آپ سے یہی بار بار میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیے محل میں دیکھیے آپ دیکھنے کی مدد جذبہ پیدا کیجیے تو کوئی نہ کوئی اچھے راستے نکل آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے <coughs> اب آئیے کفالت عامہ سے مراد اسلامی مملکت میں ہر فرد کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کا اہتمام ہے ان بنیادی ضروریات میں غذا لباس رہائش علاج سب کچھ شامل ہے جس کی پرامی پر انسان کی زندگی کی بقا کا انحصار ہے امداد باہمی کے ذریعے بچوں میں اسکول اور کالج کی سطح پر تعلیم و تربیت کا خاص طور پر اہتمام کیا جائیں کسی زمانے میں تعلیم و تربیت کے الفاظ کا ایک ہی مفوم ہوتا تھا یعنی تعلیم دینے کا مطلب تربیت کرنا اور تربیت کرنے کا مطلب تعلیم دینا تھا لیکن اب ہم محسوس کر ہو رہا ہے ان دونوں اصطلاحات کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے اور آج کل ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم تو دی جا رہی ہے لیکن تربیت کا پکتان ہے جس کے نتائج ہم اپنے معاشرے کے کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں مار اور اپنے پوزیشن لینے کے دور لگی ہوئی ہے اس کا بنیادی مقصد بس ڈگری حاصل کرنا ہے بطور و والدین ہمیں اس پر کو ملحوظ رکھ کر سوچنا پڑے گا کہ تعلیم ادارے ہمارے بچوں کے تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی کے تربیت کی بھی ذمہ داری پورے طور پر ادا کر رہے ہیں یا اس میں کوئی ہمیں حصہ ڈالنا پڑے گا اس سے مراد ہے کہ اگر بچے کا جو اسکول ہے یا کالج ہے تو وہاں پہ ان لوگوں میں اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے ہر طرح کا خیال رکھیں ان کے اخلاقی بھی تربیت کرنا ہے اور تعلیم بھی دینا ہے چاہے وہ تعلیم جس جو, جو سے بھی ہو اور وہ بھی صحیح تعلیم دینا جس کے وہ کام آئیں اگرچہ بعض اساتذہ انفرادی طور پر اپنے طالبانوں کا اخلاقی تربیت کی سے بھی کوشش کرتے ہیں لیکن بنیادی طور پر ذمہ داری والدین ہی کی ہے اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا بھی خاص خیال رکھیں اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے شعور پیدا کریں اور یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کو پیش کی ہیں اور اس پر ضرور غور کیجئے اور اپنے حالات پر غور کیجئے اپنے ملک کے حالات پر غور کیجئے کہ آج ہم پر اتنی مصیبتیں پریشانیاں تباہیاں کیوں آئیں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہر مذہب والے جو بھی ہندو ہے عیسائی ہے جو بھی ہے وہ اپنے مذہب کے اوپر تعالیم پر دور رہتے ہیں اس پر عمل کرتے کرتے ہیں لیکن ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہمارے رہنمائی کے لیے دی جی گئی ہیں ہوں <سلح> حضور صلی اللہ عل وسلم نے ہمیں ہر چیز رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے ہر ایک چیز کی ہمیں ہدایت کی ہر چیز ہمیں بتائی لیکن ہم ان پہ عمل نہیں کرتے नहीं جب عمل نہیں کریں گے تو یہ جی حالات پیدا ہوں گے تو اس سے بچنے کے لیے میں آپ سے پھر یہی کہتا ہوں چل رہا آپ سب کو لے کے ڈائریکٹ دے تاکہ آپ صحیح راستے پہ چلیں میری اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس میں کوئی بات نامناسب آپ کو لگے اور اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میرے جو ویڈیوز ہیں بر وقت آپ کو ملا کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ